Zdravo, ja sam Ferid. Dobrodošli na službeni YouTube kanal kompanije Imtek Computer and Technology. Danas ću vam predstaviti novinu na, kako na našem, tako i na svjetskom tržištu, novi HP of Gaming laptop HP Omen. Nakon što otvorite standardno retail pakovanje, unutra se nalazi nesvakidačnja dizajnirana kutija koja već na prvi pogled nagovještava posebnost i da kažem osobenost njenog sadržaja. Veoma uredan, minimalistički dizajn u obliku trapeza ili na neki način slova V, kao što vidite, sa mističnim budu piktogramom sa gornje strane kutije. A inače, ovaj Vudu piktogram je predstavljao logo nekadašnjeg brenda desktop računara OMEN koji je HP kupio poprilično davno, ali su ga tek sada odlučili iskoristiti. Kutija i samo pakovanje laptopa zaista ostavljaju bez daha i u ovom slučaju čuvanje ambalaže neće predstavljati niti jednom kupcu. Prilikom otvaranja kutije dočeka će vas letak sa upustnjima o korištenju, detaljnom specifikacijom komponenti kao i upute o načinu korištenja svih jedinstvenih svojstava i opcija kojih u ovom slučaju ne manjka. Ispod samog letka nalazi se laptop uredno zapakovanu plastičnu foliju. Na trenutak ćemo ga odložiti kako bi pregledali i ostatak sadržaja ove fancy kutije. U posebnom odjeljku ispod laptopa nalazi se punjač i strujni kavo, kao i mala trna koverta, koju sada nećemo otvoriti, ali u kojoj se nalazi garantni list, detaljne upustvo o korištenju, kao i cool sticker sa omen logom. Tu je konačno i glavna zvijezda ovog unboxinga HP Omen. Već pri prvom pogledu na laptop primijetićete da je Omen jako tanak, posebno za gaming laptop od 15,6 inča, ili bar tako izgleda zbog posebno dizajniranog kućišta. I dna koje je okomito, odnosno pod uglom postavljeno u odnosu na sam poklopac. Omen Omen tako na neki način stvara optičku iluziju i sakriva njegovu stvarnu dubinu. U konačnici, to daje odličan efekat i zaista je jedinstveno i originalno. Tanki gumeni obrub prati ivicu donje strane, što omogućava dobro prijanjanje za druge površine. Polovica donje strane laptopa je iskorištena kao otvor za usisavanje zraka u kućište, što već na prvu izgleda obećavajuće kada je sistem za hlađenje u pitanju. Dok se sa stražnje strane nalaze otvori za odvod toplog zraka, također pametno dizajnirani, da bi toplota što efikasnije bila udaljena od uređaja i svih površina koje korisnik dodiruje prilikom korištenja. Na stražnoj strani se također nalaze svi input i output portovi, 4 USB high speed 3.0 porta, mini display port, HDMI port, kao i combo 3.5 mm džek za slušalice i mikrofon. I naravno ulaz za punjenje. Kao što možete primijetiti, ovome nema lan ulaz za žičanu konekciju, međutim, to se može lako prevazići putem prijelaza dakle, USB na RJ45. Poklopac laptopa, odnosno display cover, je izgraviran jako atraktivnim uzorkom i na lijevoj strani se nalazi hp puni naziv. Cjelokupan kvalitet izrade Omena je zaista na zavidnom nivou. Izrađen je od jednog komada metala, jeste legure, aluminija i magnezija, koji stvarno izgleda fantastično i jako je ugodan na dodir, a ono što je najvažnije ostavlja dojam ne svakidašnje čvrstine. U sve to minimalistički dizajn mu zaista pristaje, HP je poradio i na ravnomjernoj distribuciji težine, što omogućava lagano podizanje ekrana jednom rukom, bez podizanja donje strane laptopa, što i nije slučaj sa većinom laptopa na tržištu, posebno ne a, sa gaming segmentom. A, kao što vidite, unutrašnjim dijelom HP omena dominira veliki glossy finish 15.6-inčni Full HD IPS touchscreen display. Ispod ekrana se nalazi tastatura, i zaista veliki multi-gesture touchpad koji pri korištenju je jako ugodan i precizan. A, što se tiče same tastature, u pitanju je standardna nemehanička tastatura sa odmjerenim hodom tipki. Kucanje čini ugodnim i nenapodnim. Također bih naglasio da je zbog prijetodno pomenutog materijala korištenog za izradu, u poređenju sa drugim Ultrabook laptopima, a, površina oko samih tipki jako čvrsta i ne uvija se čak i pri jakom pritisku. Naravno, ovo ne bi bio gaming laptop kada ne bi imao i tastaturu. U ovom slučaju HP je stavio RGB osvjetljenje tako da možete birati i postaviti osvjetljenje u boju koja vam odgovara pomoću Omen Control softvera. Omen u gornjem dijelu ekrana nosi oznaku Beats Audio kao garant jakog, a ujedno kvalitetnog zvuka. Usto Omen je posljednji HP-ov laptop sa Beats ozvučenjem, budući da je Apple nedavno kupio Beats, tako da ćemo ga u moći naći samo u njihovim uređajima. Zvučnici su ne svakidašnje pozicionirani na krajevima tastature, tako da je zvuk usmjeren direktno prema korisniku, što daje osjetan efekat kada je kvalitet zvuka u pitanju. Naravno, glavni razlog zašto Omen uopće postoji su njegove performanse. Ovaj model dolazi samo u jednoj konfiguraciji kada je u pitanju procesor i grafička kartica. U pitanju je Core i7-4710HQ i NVIDIA GTX 860M. Pored toga možete birati veličinu SSD diska od 128 do 512 GB. Maksimalna količina RAM memorije iznosi 16 GB. Što se tiče performanci spomenutih komponenti, bez ikakve sumnje će biti i više nego dovoljne da podrže high ili čak ultra postavke svih novih game naslova. Poseban akcenat a, u ovom slučaju stavio bih na sam procesor i SSD koji Omenu zaista daju novu dimenziju kada je brzina u pitanju. Što se tiče baterije, Omen i u tom segmentu daje zavidne rezultate te tako pri intenzivnom gamingu baterija traje a, čak i do dva sata imajući na umu da za maksimalne performanse poželjno je da je uređaj priključen na struju. Dok pri standardnom korištenju a, za web browsing, editovanje ili pregled dokumenata kao i multimedia Mediju, baterija traje čak i do 5,5 sati. Na kraju bih vam se zahvalio što ste pregledali ovaj naš video kratkog reviewa i unboxinga HP Omen laptopa. Ukoliko vam se svidio ovaj video, obavezno kliknite opciju subscribe i naravno pogledajte naše druge video snimke unboxinga drugih zanimljivih uređaja iz naše ponude. I svakako obavezno igrajte Imtekovu nagradnu igru u lovi zvijer jer baš ova zvijer može biti vaš.